<تصفيق> هي وغبت عن دنيانا وان شالي الامان كانت إيدك فوقنا تمطر حنان اللي على بجد كل الاقوال ناحت القاعة وهدم بنيانها ناحت القاعة وهدم بنيانها يا وغبت عن دنيانا وان شالي جانت ايدك فوق نجم طرحنا فقدك اللي البجت كل الاكوان ناحت القاعه وهدم بنيانها الارض ناحت على مصابك والسماء الارض والسماء والملايك يا محمد لا وَبَدْ ما بطلت دمعة فاطمة شيدت بالدمع بيت حزامها شيدت مصطفى الشافعي الأرض ناحت عالم صابك وَالسَّمَهْ عالم صابك وَالسَّمَهْ والملايك يا محمد لاطمه وبد ما بطلت دمعة فاطمه شيدت بالدمع بيت أحزان شيدت بالدمع بيت زان هي وشيدت شيدت بدمو هيبة الحزن على مصابك تبكي الهادي وتول صوتك الجمع لا ما يرين راح انا وسكت صوت اذانها راح انا وسكت صوت اذانها شيدت شيدت بدموع الحزن على صابت بجيال الهادي وتول صوتك العلم سماح صوتك الجاني على يعلم يرين راح عنها وسكت صوتها دانها يا من كنت تباري كل المسلمين يا من كنت كل المسلمين علمتهم شرح رب العالمين بعدك تعدوا علي أم الحسين شفا وبباب الواحي نيرانها شفا وبباب رانها يا وعلم صابك ما نشف منها هل وعلم صابك ما نشب من هالدمع وفوق هذا كسره ومن هالضلع يا رسول الله تعلم بالوضيع تعلم الصار وجرف يا وعلم صابك ما نشب من هالدمع فوق كل هذا وكسر منها الضلع يا رسول الله تعلم بالوضيع تعلم الصار وجرت بانها ودعك ودعك هالليلة يا روح الامين عز بصفك امير المؤمنين تغيب عن أمتك يا سيد المرسلين بعدك اصحابك تغيب وَالْهَيَّ ودعك ودعك هل يا روح الأمين عزب صاحبك أمير المؤمنين تغيب عن أمتك يا سيد المرسلين بعدك اصحابك تغيب وَالْهَيَّ وَبَابٌ من جذوح وثيلة وزين باب من جذوع وذجيلات وزين، لا هوات على قاع ترجن هرجن طبقة أم الحسن طبق الجفين، وقام يعصرها عدوها بحاله، وقام يعصرها عدوها باب كلها جذوع وذجيلات وزين، ولا هوات على قاع ترجن طبق تعلم الحسن طبق الجفين وقام يعصرها عدو بحلها ويا ويام يا مطوق خالد طوق الحدي دحي بدنا الله اش تريد اش ما تريد دي شابه اليمة قضى في الطف وحيد هاي حكمه وما نعر رارها وهاي حكمه وما نعر يا طف خالد القاج الحديد تحيه بذل الله اش تريد اسمع تريد ليش ابو اليمه قضي بالطف وحيد هاي حكمه وما نعرف اسرارها